بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے علی صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپل سلیوشنز اردو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ہم اپنے موبائل میں جی میل کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جی میل کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو اپنے موبائل میں جی میل آلریڈی انسٹالڈ ہوتی ہے جس آپ کو اوپن کرنی ہے جی میل آپ کے کہیں بھی آپ کو مل جائے گی میری کیس میں یہاں پڑی ہوئی ہے موسٹلی یہ گوگل کے ساتھ ہوئی ہو تو ابھی آپ نے جی میل اوپن کر لی اس کے بعد آپ نے جی میل کو کلک کرنا ہے جی میل کو کلک کیا آپ کے پاس آلریڈی جو جی میل کا اکاؤنٹ لاگ ان ہے آپ کے سامنے وہ نظر آنے لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے جہاں پہ کلک کرنا ہے آپ کی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ کے یہاں پہ کوئی بھی اکاؤنٹ آ رہا ہوگا آپ نے جس کو یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو ایک نیو ونڈو نظر آئے گی سے آپ نے یہاں پہ کلک کیا آپ کے سامنے یہ ونڈو آ گئی آپ نے جسٹ یہاں سے یہاں پہ کلک کرنا ہے ایڈ این ادر اکاؤنٹ ٹھیک ہے آپ کو نیچے یہاں پہ آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹ لاگ ان ہیں آپ کو وہ سامنے آ نظر آ رہے ہوں گے اس کے بعد نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایڈ این ادر اکاؤنٹ آپ نے ایڈ این اکاؤنٹ پہ کلک کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ایڈ اندر اکاؤنٹ پہ کلک کیا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج جائے گا آپ نے یہاں سے گوگل پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہم اپنی جی میل کی آئی ڈی بنانے جا رہے ہیں میں گوگل پہ اکاؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں گوگل پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ پاسورڈ پوچھے گا آپ اپنے موبائل کا پاسورڈ انٹر کر کے اس کو اوکے کر دیں گے اگر اوکے نہ بھی کریں تو یہ آٹومیٹیکلی اوکے ہو جائے گا یہ نیکسٹ اسکرین پہ لے جائے گا یہاں سے آپ نے وہ ای میل لکھنا ہے جو آپ نے اب بنانا ہے اچھا آپ ای میل جو ہے بنانے سے پہلے اپنا ای میل سوچ لیں اور جب آپ ای میل سوچ لیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا کریٹ این اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے دو آپشن آئیں گے کریٹ فار مائی سیلف اینڈ کریٹ فار مائی بزنس اگر آپ بزنس کے لیے کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں و نہ آپ فار پرسنل یوز کر سکتے ہیں لیکن بزنس کے لیے اگر آپ کریں گے تو یہ پیڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے اب ہم یوزرس کے لیے ہی کر رہے ہیں تو پے وے فار مائی سیلف کریں گے یہاں پہ کلک کیا آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو آ گئی یہاں میں آپ میں اکاؤنٹ کا اپنے نام لکھنا ہے جو بھی آپ اپنا اکاؤنٹ رکھنا چاہتے ہیں اچھا میں اپنا چینل کا نیم ہی لکھ لیتا ہوں اوپل سلیوشنس یہ آپ کا وہ نیم ہوگا جو جی میل میں سیو ہوگا لیکن آپ کی آئی ڈی پہ شو نہیں ہوگا نیکسٹ کیا جو ہی نیکسٹ کیا اس کے بعد آپ سے ڈیٹ آف برتھ پوچھے گا ڈیٹ آف برتھ آپ اپنی سب سلیکٹ کر لیں میں یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں ایسے ہی اپنی ڈیٹ آف برتھ فرضی ڈیٹا آف لکھ دیتا ہوں لیکن آپ اپنی جی میل میں ڈیٹ آف صحیح رکھیں گے ٹھیک ہے میل جو ہے وہ جینڈر آپ نے سلیکٹ کیا میل اس کے بعد دوبارہ نیکسٹ کر دیں گے جو ہی نیکسٹ کیا اس کے سامنے وہ آپ کو سجیشن دے گا کہ آپ کے پاس یہ سجیشن ہے ٹھیک ہے ایک وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ ای میل ہو سکتی ہے یا پھر یہ ہو سکتی ہے اگر آپ کو جو وہ آپ کو دے وہاں سے آپ کو پسند آتی ہے تو ٹھیک آپ کریٹ یو ایر اون جی میل پہ کلک کر کے اپنی مرضی کا کوئی بھی جی میل اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں جیسے میں لگتا ہوں پل سلوشن یہ دیکھیں میں نے اپنا ایک فرضی ای میل رکھ لیا اوپل سلیوشن اردو ٹو ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں اگر نیکسٹ کرتا ہوں تو اگر یہ جی میل مجھے اویلیبل ہوا تو مجھے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں یہ جی میل اویلیبل تھا اگر آپ کوئی ایسا جی میل رکھ لیں گے کہ جو آلریڈی اویلیبل نہیں ہوگا تو وہ آپ کو آپشن دے دے گا ٹھیک ہے یا تو آپ اس کی ای میل سلیکٹ کر سکتے ہیں یا اپنی ای میل کوئی یونیک ای میل رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آگے آپ نے پاسورڈ رکھنا ہوتا ہے پاسورڈ جو ہے وہ آپ کمپلیکس رکھیں اس میں بڑے چھوٹے اور اور یہ کوئی اسپیشل سیمبل جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے ہمیشہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ پاسورٹ کو لکھنے کے بعد کاپی کر لیا کریں اور کاپی کر کے کہیں پیسٹ کر لیا کریں تاکہ وہ آپ کو بھولے گا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جو ہی نیکسٹ پہ کلک کیا آپ کے سامنے آگ جائے گا ایک ایگریمنٹ کا فام آپ نے یہاں پہ یس آئی ایم پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا ریویوئر اکاؤنٹ انفو جو آپ نے ابھی اکاؤنٹ بنایا ہے اس کی آپ کو ای شو کروا دے گا یہاں سے آپ نے دوبارہ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جو ہی نیکسٹ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک دوبارہ اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشنس کا پیج آ جائے گا آپ نے اس کو نیچے کرنا ہے اور آئی ایگری پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جو ہی آئی ایگری پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کی جو ای میل ہے وہ پروسس ہوگی اور آپ کو ڈائریکٹلی آپ کے جی میل کے اکاؤنٹ میں لے جائے گا یہ دیکھیں پروسیسنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی جو ابھی آپ نے ای میل بنائی ہے وہ آپ کے سامنے بن کے سامنے آگی ہے جو کہ ہمارے کیس میں یہ ہے آپ نے اگر اس سے لاگ ان کرنا ہے اب تو لاگ ان کرنے کے لیے آپ نے جس اگر آپ اس کو اب لاگ ان کرنا چاہتے ہو تو آپ جسٹ اس پہ کلک کر دیں گے کہاں پہ یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے تو آپ کو اس میں لاگ ان کر دے گا چلے میں کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں نے کلک کیا اور یہ مجھے اپنے جی میل کے اکاؤنٹ جو ابھی نیو بنایا ہے اس میں ہمیں لے گیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے جی میل کی آئی ڈی بن کے آ چکی ہے آپ نے ابھی جو جی میل کی آئی ڈی بنائی وہ آپ کے سامنے ہے آپ اس طرح اپنی جی میل کی نیو آئی ڈی بنا سکتے ہیں یہ ویڈیو ہمارے ان بھائیوں کے لیے تھی جو بالکل بیسک ہیں کمپیوٹر کے بارے میں موسٹلی نہیں جانتے اور نہیں جانتے کہ جی میل کا نیو اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز مل سکے میں ملتا ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ